Pichto. Nejde. Člověk má sice zdánlivě dokonalé tělo, ale skákání mu teda moc nejde. Napadá vás nějaké zvíře, které je v tom výrazně lepší? Je jich hodně. Ale my se dneska zaměříme na to jedno, které má spousta z vás určitě doma. Na kočku! Kočka je neuvěřitelně dobrý skokan a tichošlápek. ale nedělá to jen tak pro zábavu. Její tělo je perfektně uspůsobeno k lovu. Kočka je dokonalým predátorem s vysokou úspěšností. Schválně si s ní zkusím změřit síly třeba v dopadu na zem. Pojďme k exponátu. Zde si můžeme vyzkoušet, jak dokáže svůj doskok tlumit kočka a já člověk. Tak schválně. Modrá linka bude kočka, červená linka budu já. Tak mi držte polce. Tak to nedopadlo moc dobře. Zkusíme to ještě jednou. To nedám. Ale jak to? Proč je kočka o tolik lepší než já? Kočky mají totiž pár vychytávek, které z nich dělají dobré skokany. Celkově je kočka velmi obratná. Během pádu dokáže tělo přitočit o 180 stupňů. Pomocí odsasů a natáčení hlavy a nohou dokáže zaujmout co nejlepší pozici pro dopad. Pomáhají k tomu také svaly, které spojují jednotlivé obratle páteře. U člověka jsou to spíš méně pružné vazy. Například při pádu z vysokých výšek její tělo trochu připomíná padák a kočka má tedy nižší dopadovou rychlost. Celý dopad je navíc dokonale tlumen. Ramení a loketní klouby umožňují kočce otáčet přední nohy do jakéhokoliv úhlu a tím usměrnit sílu do měkkých částí nohou místo do kostí. Klíčovou roli při tlumení pádu hrají měkké a flexibilní polštářky na nohou, které utlumí první náraz a rozloží sílu v čase. Náraz tedy není tak tvrdý. To nemám šanci. Kočka je superman, jak to dělá? Třeba to... Nebo taky ne. Tak, tak třeba v příštím životě. A až budu kočka... Vylezu se kam budu chtít.